السلام عليكم زك رجعوا في شباب الله تمام. عمرو شفتكم اليوم المقطع الجديد اليوم سوى ريكشن على هذا الفيديو المقطع هذا بيكون مصور قبل ما ينزل لك لي بشهر اي شيء ينزل انا ما ادري بنزل اصور على المقطع اللي نزل الحين. يا الغدر الولد والله ما ممكن هو ممكن هو. اكلت كتاب توقع اخر تيك توك اللي خرب سمعتي يعني بفرجيك الحين اقدر مقطع هو الحين موجود عندي حاليا لدي اعرف من هو الكامل العبودي واخته عيشة يلا خشوا معي الحمام يلا يلا سريع أيوه تعالوا خشوا معي الحمام أقول لكم أيوه تعالوا يلا تعالوا يلا <تصفيق> أيوه شوف هاي أختي تمام هاي أختي قبل كان يهبد مع سباحة مع أختي توقع تعرفونه تعرفوا سباحة مع أختي ومنها أشياء اوكي مرة الثانية مو المرة الثانية الثاني. الحين جايب معاه بنت حبيبته أو شيء هم أصلا عايشين حالهم هنا توقع مو بسعودية مدري مو منهم عايشين حالهم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه في واحد كاتب فضيحه اصلا من زمان، فواحد تشوف شو كاتب اصلا، فضيحه عبل كابو، عبل الكابو عب تبون تكمل تعالوا تيلي في البايو بكره الوقت سبعة عشان الكل يكون موجود. طبعا نشره مين؟ نجلاء. امم. التلي معروف وصاخبه. هذه اقدر من التيك توك. او من التيك الله الله ينقل طبعا يعني اختك هيج الله يلعنك يا ابن. طاهر القلب طبعا وين عيوش اللي هي اخته يعني الدين الاسلامي يقول لك انه لازم البنات لحال والشباب لحال تمام وفي ناس ينوموا مثلا شباب والبنات مع بعض زي ما شفنا عيال يعني يناموا مع بعض كل واحد عايز يسأل يا اخي هاي ايه فشوفوا انا وهذه وعيوشا يا اخي شباب شوفوا انا سمعت انه هو غفراني شوف شباب هذا حتى ما يقدر يقول حبيبتي ما يقدر يقول زوجتي شيء لأنه هو اصلا ما يعرف حقت ايش هي اول مقطع تدخل له بحسب. شوف ايش هذا تشوف الكلام اللي قال انا شفت المقطع شوف الكلام اللي قاله والله جيت ثلاث دقائق لانها متينه من ورا شوي واخويتي تتمرن دقيقتين لانها نحيفه من ورا شوي هذا الفرق لازم تتعلمون مني انا المدرب هذا آه يصير اللي ابوه مو موجود اوه هذا ايش هذا ايش اليوم اقوى تحدي للموز على الاسلام. <تصفيق> اليوم أقوى تحدي الموزع على السناب أقوى تحدي في التاريخ التكتور مين يأكل أكثر يا ها الأخت وما كانت تلبس كده أنا كان كنت هتاب المقاطع واتوقع وقعا سويت عليه مقطع قبل قبل قبل يا أخت وما كانت تلبس كده والله كانت مسدتة يعني كانت مسدتة يعني صدرة كان لين هنا تلبس كنزة كانت تلبس بطرون طويل ايش ذا ايش واحد تتوي ورفعتهم صار؟ ايه الله يحفظهم ايه وباسرع وقت. إيه انا سباح وهي سباحه. راح اسبح زي الحوت. حوت حوت شوفيني الحين راح اهو. يا فلت اختو. يلا نعبي المسبح فل. فل. فل سوي تحدي وانت طل. فل. فل, فل شوفوا حتى اللي قاعد يقول ايش الخراب. اسمعي الحين احس بجو. المقالب هذه ما حد يصدقها، انت الوحيد اللي تصدقها، لانه هذا شعارات ماسنجر، والماسنجر ما حد بس المصاريه والشيا بس. قولي <تصفيق> <تصفيق> شعار تيك توك. ها ها ها ما تدخلي في الاسلام كنا شجعت تدخل الاسلام هو يدخلها هو يطلع ليش ليش ما تدخلي في الاسلام ترى الاسلام ندخل الجنه ان شاء الله يا اخي نقطع كيكه الاسبوع الجاي ان شاء الله وندخلها في الاسلام مو غصب يعني كذا بالحب وعلى السناب كل شيء صح ليش ما شم خرها تزم يا بحر مع صوت المقطع فقال أخذه كذا من ببطتك رجع هو يفكر إنه ما أخذ من ببطتك أنا كل لا يا حبيبي انت ما أخذ من ببطتك إيه اوكي الله يقطعك هذه ماني عندك الله يأخذك ما ما أخذ للإسلام أحد صخر الله والله بيأخذ الإسلام محتوى بكره هذا بعدين إذا أنت مسلم قصيدة مو زين أخباري أخباري بالي منك شوف ايش المقطعات المقطع هذا عليه 4 مليون مشاهدة 400.000 اوكي okay. معروف عشان ايش <تصفيف> انا قلت عشان خلفيته صغيرة <تصفيف> شوف الله يثبت علينا ويسترنا يا رب يبعد من الخراهات في هنا ينقاث امي يا رجل ادخل بالاسلام سريع لا اله يا اخي ما تفهم هذه الحين لكن ان شاء الله أه الاسبوع الجاي رح... على الخراهة اللي قاعدين تسوونه انتم ما رح تدخل صدقني ما رح تدخل ممكن تعلمها الاسلام، بتكون انت فهمان وش الاسلام، انت داخل الاسلام، اختك داخل الاسلام، الله ياخذك انت واختك. اخباري اخباري غالية أ... هذا المقطع اللي عندهم فوق فوق, فوق. عندهم مقطع على 5 مليون هذا تقريبا بداية ذاك الوقت ما جابوا من البنت هذه او هم راحوا لها اصلا. اي والله على النيات يعني هي هي ما يفهمان فهمانه انه هذا الشيء غلط عندنا او شيء. هي هي عربيه، هم اصلا يمكنهم ما هم عرب. انطونيو يسلم عليك. أه... الله يسلمه. قولي الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك وشكرا عفوا استغفر الله العظيم يا رب معروف منهم اللي ما يعرفه استغفر الله انطونيو حق واحد واحد دونت كود اوكي هو عرفان منه خذها مني هو عرفان منه بس اخته ما هي عرفان شلي اللي عليها الله هي بس شوف شوف كم تعليق شوف شوف كم تعليق بس انا شوف كم تعليق 800 برجع برجع للمقطع هذا المقطع هذا برجع لكم هذا المقطع عليه 915 كومنت من بين 915 كومنت ما قدر ياخذ الا المقطع عن طوني يسلم عليك يا يعني ولد هذي مسوي شو؟ شو المقطع هذا ايش؟ واحد كاتب له اختك سباحه اختك سباحه؟ اي امي بعد سباحه ترى ابوي بعد سباح كلنا سباحين شوي ليش كنا مرجله؟ اوكي عشان تعرف انه اخو مرجله كلهم اصلا سباحين متابعينا بعد سباحين لا مو كلهم اختك سباحه اختك انت يا كلب اختك انت ما يا حليفه تعرفونها؟ اي اي اي, أي اللي سوت سوتني أرك... عمليه في ظرفي اي في مستشفى. اي مستشفى هي مستشفى؟ اه في آ... كذاب ادينكلي يحبك احنا بعد نحبه ايه الله يحفظنا لنا أختي بعد تحب الدنكلي وأنا بعد أحب الدنكلي <ضيف> أبويا بعد أنا ك... كلنا نحب الدنكلي <ضيف> الله يحفظك <الكتما تعرفة> الله يحفظك، <يا أفلك> إن كنت ما تعرف الله يأخذك، لا إن كنت ما تعرف بسامحك، وإذا كنت تعرف الله يأخذك، لأن الدنقلي كلمة وسخة، وهو قاعد يقول أن أخوي أخو أختي تسلم علي. الله ينعمك، أنيق وجهك همنا ايش تسوي يا اخي الله يسعدك شكرا انت انسان طيب قلبك ابيض شكرا مره شكرا, شكراً. على الكومنت الحلو شوف اختي ما يفهموا خذها مني اختي ما هي فاهمه اي شيء انه هذه الكلمات اكثر شيء موجوده عند الحنش تقص في أخويك شيء واقص ايدي انا اقصها من شرشه اذا كان هو ما فاهم اي شيء يعني دامك ما فاهم تم قالك أنيق وجهك بحس إنه أنيق وجهك في غير حتى أنا أنيق وجهك ما الولد شوي حاله مسطول والله دي. أنا أحب أختك الله يسعد أمك يا أخي شخص عظيم هذا هو نفسي صح شكرا لك على الحب حنا بعد م. الله يسعدك كلكم شكرا شو اخته أختك كانت لابسة قبل قبل قبل قبل جاب ما يتعرف على أخوي ترى قالت أخته كان شوي مسدّم اوكي okay. ابوك عسكري؟ لا ابويا سباح سباح ماهر قائد القوات البحريه امي بعد سباحه كلنا سباحين هذه تخيل تغيره امك مسيحيه كانت مسيحيه اسلمت على هادي الغالي على يد ابونا اي الله يحفظنا هنا لا هذا ايش فيه ايش فيه شيء يعني بعدين الاسلام والمسيح واليهود ما له ما يربك يربوا كاشكيلات حتى التاز يشتغل معانا شوفوا غز كل عام والله ما حد تاز الا اخوك اصلي قل اوكي بس والله لو يمسكونكم الباكستانيين ليش يشقونكم شيء خصيصا لان... طبعا باكستانيين انا سمعت انه افغان ما ادري كنت اقول سعوديين والله لا يقبالك شيء جاموس فاضي بفلطسك بدك قاعد تمرش تقدر تهز إيش هذا؟ كفو كفو رجال ايش هذا؟ ايه؟ أنا سباح وهي سباحة راح أسبح زي الحوت حوت. شوفيني الحين راح أغوت يلا شفيك مصح لك أنت يا رجل ايش مصح لك مرة مصح, مصح لك يعني نحيب مرة يا رجل هود ليه وقت نتعرف هنا بداية بالبداية جانا الزمن ما عاد فيه غياجين غياجين <تصفيق> روح الطيب اي والله يا الكلام جانا الزمن عاد فيه رياجيل رياجيل راحوا الطيبين وراحت علوم الرياجيل رياجيل جينا احنا نرجع الطيبين وعلوم الرياجيل علوم الرياجيل مبين مبين شوف هذا هو المقطع شوفوا هند القحطاني في دبي لقيناها اخيرا يعني شوف حتى أخته واقعي يعني تقول له ايش الخراب؟ يا. ايش الخر هذا هو المقطع شوف شوفوا كيف شوفوا كيف مصورته ورجال حرام شوفوا هند القحطاني في دبي ما اعرف ايش الله يا اخذك شو شو اول مقطع عنده هو ضرب ضرب ضرب سبع مليون تقريبا الله ينعم بس معروب يعني انت شوف شوف شوف شوف شوف اذا ثامنين كيف تعال فلت فلت تيشو تيشو تيشو تيشو كانت فعاليتنا في السناب دي، شوف عبود لا, لا لا تحسس انك ما كفاهم، اقص ايدي اذا ما كنت فاهم، اوكي؟ انا اقص ايدي اذا ما كنت فاهم، سي حالك ما كفاهم، يعني يكذب يا اخي الله يثبت علينا ويوديني يا رجل. استغفر الله العظيم انا اول مقطع عليه هنا ومسكتنا. اوكي شباب، يعني نكون وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاستراك، حساباتنا موجوده تحت بصندوق الوصف، حساباتنا مين؟ حسابي بس والله ما حط والله ما حطيت استغفر الله يعني زكيت معي والله زكيت معي زكيت معي عبود ارجع والله والله اسمع تقدر تسوي كل شيء عشان تنجح والله تقدر تسوي كل شيء يا ست تصلح لحالك يا تجيب خواتك شباب الحين كله انت مقطع تسويق واشتراك وحساباتي موجوده تحت في الوصف اكثر أو كان موجود انستغرام انستغرام بثلي اي وقت موجود عليه وبس باي باي